Το θέμα με το δικτυακό marketing με το MLM είναι ότι, αν μείνει, αν δουλεύσει σωστά και σκληρά, μπορεί να κερδίσει απεριόριστα χρήματα. Δεν υπάρχει όριο. Αλλά αν είσαι όπω οι περισσότεροι, υπάρχουν μεγάλε πιθανότητε να αποθαρρυνθεί και να τα παρατήσει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιο μπορεί να αποτύχει στο δικτυακό marketing, στο MLM, στην εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Θα μοιραστώ μαζί σα σήμερα 30 από αυτού του λόγου και θα σα δείξω ακριβώ τι να κάνετε για να μην συμβεί αυτό και σε εσά. Γεια σα είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο επαγγελματία του μέλλοντα στο futureport.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιο στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε subscribe πατώντα το κόκκινο κουμπί γιατί ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στη εργασία σα. Επίση μπείτε στο GreekCoach.gr για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ. Αν είχατε ασχοληθεί στο παρελθόν με το δικτυακό marketing και δεν τα καταφέρατε, ή αν γνωρίζετε κάποιον που είχε ασχοληθεί με μια εταιρεία MLM, με μια εταιρεία δικτυακού marketing και δεν τα κατάφερε, δείτε μήπω ο λόγο ήταν ένα από αυτού του 30 που θα μοιραστώ μαζί σα αμέσω τώρα. Όλου αυτού του λόγου δεν θα του αναλύσουμε τώρα, απλά θα του αναφέρω γιατί οι περισσότεροι ούτω ή άλλω εξηγούνται από του. Δείτε λοιπόν ποιο ή ποια από αυτά τα 30 πράγματα εμποδίζει εσά. Από το να προχωρήσετε ή σα οδήγησε στο να τα παρατήσετε, και μοιραστείτε το μαζί μου κάτω στα σχόλια. 30 λόγοι λοιπόν που κάποιοι μπορεί να αποτύχουν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Νούμερο 1. Δεν έχουν προπονητή, δεν έχουν μέντορα για να του βοηθήσει με την καθοδήγησή του. Νούμερο 2. Πολλοί δεν μένουν εστιασμένοι στη δουλειά του. Νούμερο 3. Αναβάλουν τη δράση και αποσπάτει η προσοχή του από άλλα πράγματα. Νούμερο 4. Προσπαθούν να μάθουν τα πάντα πριν μπουν στη δράση, πριν κάνουν οτιδήποτε. Νούμερο 5. Δεν ασχολούνται με δραστηριότητες που παράγουν αποτελέσματα, που παράγουν εισόδημα. 6. Πολλοί δικτυοτητές δεν είναι συνεπεί. συνεπείς. Τη μία δουλεύουν, την άλλη σταματάνε. Μετά κάνουν λίγη ακόμα δουλειά, μετά πάλι σταματάνε και ούτω Νούμερο 7. Σπαμάρουν τα social media παντού, με μηνύματα, με δημοσιεύσεις, ανεβάζοντα παντού το link Τη εταιρεία του σχετικά με τα προϊόντα με την επιχειρηματική σου ευκαιρία. Μην το κάνετε αυτό. Θα δείτε στην περιγραφή του βίντεο το link για την εκπαίδευση που είχα πραγματοποιήσει με τι 25 δημοσιεύσει που δημιουργούν αλληλεπίδραση στα social media. Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερε από αυτέ τι 25 ιδέε για να είστε πιο αποτελεσματικοί όταν προωθείτε την επιχείρησή σα στα social media. Αλλά μη σπαμάρετε όλο τον κόσμο συνεχώ με τα links που έχετε πάρει από την εταιρεία σα. Νούμερο 8. Προσπαθούν να κάνουν επιθετικέ πωλήσει σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούν να πείσουν όλο τον κόσμο να αγοράσει. Νούμερο 9. Δε χτίζουν σχέσει με του υποψηφίου του. Προσπαθούν κατευθείαν να μπουν στο ψητό, βαράνε στο ψαχνό. Νούμερο 10. Προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα και την επιχειρηματική ευκαιρία μαζί στα ίδια άτομα. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι χωριστά. Είχα κάνει ένα βίντεο το οποίο πιθανόν το βρείτε κάπου εδώ. Στο οποίο μιλάω για το ότι αν θα πρέπει να μιλήσω σε κάποιον ταυτόχρονα για την ευκαιρία μου και για τα προϊόντα μου. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σα πω ότι ο λόγο που μοιράζομαι αυτού του λόγου, του 30 λόγου που κάποιο αποτυχάνει στο δικτυακό marketing, ο λόγο που του μοιράζομαι λοιπόν μαζί σα είναι πρώτον γιατί αν σα είναι ξεκάθαροι ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνετε κάτι για αυτού και δεύτερον γιατί μπορώ να σα βοηθήσω είτε κάνοντα προσωπικό coaching μαζί στην εταιρεία την οποία έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε ή θα επιλέξετε να συνεργαστείτε είτε μπορούμε να δουλέψουμε μαζί στην ομάδα μου, στην εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free, GreekCoach.gr κάθετος free, συμπληρώστε τη φόρμα και να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Οπότε, ας συνεχίσουμε με το νούμερο 11. Δεν χτίζουν λίστα email τηλεφώνων, δεν χτίζουν λίστα επαφών, δεν γνωρίζουν καινούριο κόσμο. Είμαστε δικτυωτέ, κάνουμε δικτυακό marketing. Μία από τι δουλειέ που έχουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο και να μάθουμε να δικτυωνόμαστε αποτελεσματικά. Νούμερο 12. Δεν αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο με του υποψηφίου του. Οι υποψήφοι μα χρειάζονται τη δική μα ηγεσία και καθοδήγηση, ακόμα και στο επίπεδο που είναι οι υποψήφοι. Θέλουν από εμά να μπορέσουμε να του οδηγήσουμε στο επόμενο λογικό βήμα, στη διαδικασία που έχουμε να του οδηγήσουμε. Νούμερο 13. Φέρονται απεγνωσμένα όταν προσπαθούν να πουλήσουν κάτι ή να κλείσουν μια συμφωνία και να είστε σίγουροι ότι αυτή η απόγνωση είναι κάτι που φαίνεται στου υποψηφίου σα. Νούμερο 14. Οι περισσότεροι προσπαθούν να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν Όλα τα διαφορετικά εργαλεία και μεθόδου που προτείνει η εταιρεία του. Αντί να εστιάσουν σε 3-4 διαφορετικά εργαλεία και να γίνουν πολύ καλοί σε αυτά, πηγαίνουν σε μια εκπαίδευση, ακούνε για ένα νέο εργαλείο, σταματάνε οτιδήποτε κάνουν και εφαρμόζουν και εκείνο. Ή προσθέτουν συνεχώ νέε μεθόδου και ουσιαστικά έτσι χάνουν την εστίασή του. Αλλάζουν συνεχώ στρατηγική. Νούμερο 15. Δεν ξέρουν πώ να λειτουργούν σωστά τα social media. Νούμερο 16. Βασίζονται σε μία μόνο στρατηγική. Είναι κάποιοι που κάνουν τα πάντα, όλε τι μεθόδου και είναι και κάποιοι που κάνουν μόνο μία. Είναι κολλημένοι σε μία μέθοδο. Στέλνουν μόνο μηνύματα. Τηλεφωνούν μόνο σε άτομα από τη λίστα του. Βάζουν μόνο αγγελίε, διαφημίσει. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι όταν κάποια στιγμή θα σταματήσει να αποδίδει τόσο καλά αυτή η μέθοδο, δεν θα έχουν επιχείρηση. Το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει κάποια στιγμή, είναι πότε θα γίνει. Οπότε όταν σταματήσει να αποδίδει τόσο καλά αυτή η μέθοδο ή σταματήσει να αποδίδει τελείω. Τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επιχείρηση. Στην 3 εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών μιλάω για 10 διαφορετικά εργαλεία, για 10 διαφορετικέ μεθόδου ανέβρεση υποψηφίων μεταξύ γνωστών και αγνώστων. Και αυτό που προτείνω λοιπόν στην εκπαίδευση αυτή είναι να επιλέξετε 3 με 4 διαφορετικά εργαλεία, 3 με 4 διαφορετικέ μεθόδου για να βρίσκετε συνεχώ νέου ανθρώπου στην επιχείρησή σα. Μπείτε στο GreekCoach.gr, κάτι ω πλάνο και δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Νούμερο 17. Δεν παρακολουθούν εκπαιδεύσει. Και συναντήσει τη ομάδα και τη εταιρεία του. Νούμερο 18. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου με την προσωπική του ανάπτυξη. Δεν μπορεί να είσαι μπροστά του τον ανταγωνισμό, αν δεν δουλεύει με τον εαυτό σου, αν δεν μαθαίνει συνεχώ νέα πράγματα. Ο φιλόσοφο των σύγχρονων επιχειρήσεων, Jim Ron, έλεγε: Δούλεψε πιο σκληρά με τον εαυτό σου από ότι δουλεύει στην επιχείρησή σου. Τώρα θα σα δώσω το secret. Once I got that it turned around. He you can make a fortune. No. 19. Δεν επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Προσπαθούν να είναι όλα για όλους. 40 λεπτά εκπαίδευση του δικτυωτή του μέλλοντος που μπορείτε να βρείτε στο futurepro.gr εξηγώ τη σημασία του να εστιάζουμε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων ή τουλάχιστον σε δύο-τρει, ακόμη καλύτερο όμω σε μία. Και ένα από του λόγου είναι ότι αν εστιαστείτε, αν επικεντροθείτε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, είναι ότι μπορείτε να γίνεται πάρα πολύ καλοί, να είστε ειδικοί δηλαδή σε αυτό το χώρο. Και επίση ένα άλλο λόγο είναι ότι το μήνυμά σα μπορεί να γίνετε παρα πολυ καλοι να ειστε ειδικοι δηλαδη σε αυτο το χωρο και πολύ πιο ισχυρό όταν επιλέγετε μία συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων να εστιάζετε. Άρα, λοιπόν, ένας από τους λόγους που πολλοί δεν τα καταφέρνουν σε αυτή τη δουλειά είναι γιατί προσπαθούν να είναι όλα για όλους. Νούμερο 20. Πετάνε τα χρήματά τους σε χορηγούμενε, σε γεφμίσεις, σε αγγελίες, σε fake volant, σε έντυπα χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Νούμερο 21. Δεν δημιουργούν περιεχόμενο, το οποίο να του φέρνει επαφές μακροπρόθεσμα. Είτε είναι άρθρα, είτε είναι βίντεο, είτε είναι κοινοποιήσει που μπορείτε να κάνετε. Μην εστιάζετε μόνο στο να ανεβάζετε κάτι το οποίο θα σα φέρει τώρα, σήμερα, αύριο κάποιου υποψηφίου. Αλλά προσφέρετε αξία, δώστε κάτι χρήσιμο στου ανθρώπου και να είστε σίγουροι ότι αυτό το περιεχόμενο θα μπορεί να σα φέρνει υποψηφίου και επαφέ για πολύ καιρό ακόμα. Νούμερο 22. Δεν ενημερώνονται για νέα ανακοινώσει και προμόσχευση τη εταιρεία του. Δεν είναι μέσα στα πράγματα. Νούμερο 23. Δεν παρευρίσκονται στι μεγάλε εκδηλώσει. Να είστε εκεί που είναι η εταιρεία. Νούμερο 24. Περιπλέκουν τα πράγματα. Συνήθω τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι τα κάνουμε στο κεφάλι μα. Μην περιπλέκετε τα πράγματα. Η δουλειά μα είναι πολύ απλή, δεν είναι εύκολη, αλλά είναι αρκετά απλά αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Νούμερο 25. Δεν κάνουν μαζική, εντατική δράση για να δημιουργήσουν ορμή. Το πάνε αργά και σταθερά και θέλουν να το κάνουν με πολύ αργό ρυθμό, το οποίο όμω τελικά του κουράζει, δεν έχουν αποτέλεσμα. Και αυτό του οδηγεί να τα παρατήσουν. Ο 26 ος λόγο που πολλοί τα παρατάνε από το διαδικτυακό marketing είναι ότι δεν μαθαίνουν νέα πράγματα. Δεν αποκτούν νέε δεξιότητε και δεν εξασκούνται σε αυτέ που ήδη έχουν. Θα σα πρότεινα να παρακολουθήσετε το βίντεο που θα κάνει παλιότερα και μιλάω για τον Einstein και για το τεστ που έβαλε σε κάποιου φοιτητέ στο τμήμα φυσική το οποίο δίδασκε. Νούμερο 27. Δεν ακολουθούν το σύστημα τη εταιρεία, δεν ακολουθούν το σύστημα τη ομάδα και τη γραμμή αναδοχή του. Πολύ σημαντικό αυτό, και ένα πολύ σημαντικό λόγο αποτυχία. Θέλουν να το κάνουν με το δικό του τρόπο. Θέλουν να επανεφεύρουν τον τροχό. Απλά ακολουθήστε το σύστημα. Νούμερο 28. Δεν έχουν κίνητρο. Δεν έχουν αυτό που λέμε το γιατί του. Ή το κίνητρό του, οι λόγοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσω να μην είναι αρκετά ισχυροί για να κάνουν την δουλειά που απαιτείται για να φτάσουν στου στόχου του. Νούμερο 29. Βασίζονται σε 2-3 φίλου που πιστεύουν ότι θα μπουν θα το κάνουν, θα αγοράζουν προϊόντα, ή θα γίνουν συνεργάτε. Και θα χτίσουν μια μεγάλη επιχείρηση και τελικά αυτοί οι 2-3 φίλοι δεν μπαίνουν ποτέ και αυτό του απογοητεύει και τα παρατάνε. Και νούμερο 30. Δεν έχουν ξεκάθαρο όραμα και πλάνο για το πώ θα πετύχουν του στόχου και τα όνειρά του. Και ο μεγαλύτερο λόγο που οι περισσότεροι αποτυγχάνουν στο δικτυακό marketing είναι γιατί δεν διαβάζουν και δεν μελετούν το βιβλίο κατά μάχη στο δικτυακό marketing. Αν ασχολείστε με αυτή τη δουλειά, αν είχατε ασχοληθεί ή αν σκέφτεστε να ασχοληθείτείτε με το δικτυακό marketing, τότε οπωσδήποτε χρειάζεται. Να διαβάσετε και να μελετήσετε πολύ καλά το βιβλίο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Όχι επειδή το έγραψα εγώ, καλά και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδε, χιλιάδε δικτυωτέ το έχουν διαβάσει, έχουν βοηθηθεί και του έχει βοηθήσει το βιβλίο αυτό να πετύχουν του στόχου του, αλλά και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά πιο επαγγελματικά, πιο αποτελεσματικά και ηθικά. Η λίστα αυτή που σα ανέφερα μόλι τώρα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια ποιον άλλο λόγο πέρα από αυτού του 30 λόγου, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι τελικά δεν τα καταφέρουν στο δικτυακό marketing και τα παρατάνε. Νομίζω ότι αυτέ οι 30 ιδέε, αυτοί οι 30 λόγοι, θα σα βοηθήσουν να δείτε ξεκάθαρα τι είναι αυτό το οποίο σα εμποδίζει ή σα εμπόδισε στο παρελθόν στο να πετύχετε στη δουλειά σα, ώστε αφού το εντοπίσετε, να μπορέσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό, να το ξεπεράσετε, να βρείτε λύσει και να μπορέσετε με σταθερά και γρήγορα βήματα να φτάσετε προ την επίθεση στο στόχο σα στην εταιρία που είστε. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί οι 30 λόγοι που σα είπα ότι θα οδηγήσουν κάποιον να τα παρατήσει ευδοδικητικάκο μάρκετινγκ, έχουν μια προϋπόθεση. Έχουν την προϋπόθεση ότι ήδη συνεργάζεστε ή είχατε συνεργαστεί με μια αξιοπρεπή εταιρεία. Μια εταιρεία η οποία έχει καλά προϊόντα, είναι ισχυρή, είναι δυνατή, έχει καλή ηγεσία, έχει ένα αξιοπρεπέ πλάνο μάρκετινγκ, ένα πλάνο αμοιβών, γιατί, αν εσείς είστε σε μια εταιρεία που είναι μέτρητα τα προϊόντα, δηλαδή κάνετε δουλειά οι άνθρωποι παίρνουν τα προϊόντα, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα, ή αν είστε σε ένα πλάνο το οποίο δεν σα αμείβει όπω θα έπρεπε για τι προσπάθειέ σα, τότε το βασικότερο το οποίο χρειάζεται να διορθώσετε είναι αυτό: Να συνεργάζεστε με την κατάλληλη εταιρεία. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ εταιρείε που είναι αξιόλογες ή αξιοπρεπεί και μπορείτε σίγουρα να βρείτε μια εταιρεία που ταιριάζει καλύτερα στου δικού σα στόχου και στι δικέ σα αξίε. Κλείνοντα, να πω ότι. Όπω είδαμε, υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιο τελικά μπορεί να αποτύχει από το δικτυακό μάρκετινγκ, Και άμα δείτε αυτή τη λίστα ξανά, θα δείτε κι εσείς ποιοι από αυτού του λόγου μπορεί να εμπόδισαν εσά στο παρελθόν να έχετε επιτυχία. Αν δείτε όμω ξανά αυτή τη λίστα, θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τι είναι αυτό που σα εμπόδισε και να μπορέσετε πραγματικά να το λύσετε για να τα καταφέρετε κι εσεί σε αυτή τη δουλειά. Αν θέλετε τη δική μου βοήθεια σε αυτό, να δούμε δηλαδή μαζί τι είναι αυτό το οποίο σα σταμάτησε, σα εμπόδισε από να πετύχετε και πώ μπορούμε να το λύσουμε. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free και συμπληρώστε τη φόρμα να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπορώ να σα βοηθήσω και να σα υποστηρίξω στην εταιρεία που ήδη είστε ή αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε με το δικτυακό marketing, μπορούμε να συζητήσουμε για μια συνεργασία με τη δική μου ομάδα, με τη δική μου εταιρεία. GreekCoach.gr κάθετος free. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like. Και επίση, μοιραστείτε το με άτομα τα οποία πιστεύουν ότι θα του ήταν χρήσιμο να ξέρουν αυτού του 30 λόγου και ίσω, αν του γνωρίζουν αυτού του 30 λόγου, να άλλαζαν κάποια πράγματα στον τρόπο που λειτουργούσαν και να είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Βρείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που εμπόδισαν εσά, κάντε κάτι γι' αυτό. Είμαι ο Θεοδόρη Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλει να μάθει πώ να χτίσει μια τεράστια ομάδα στο δικτυακό marketing ή στην εναλλακτική επιχειρηματικότητα